ها ها ها ها ها ها لبلين ناسي شاف في باريو الليلة مصروف نار نهار بنهار دلك كمية و لا ماشي بلان دري دراري دراويش طالبين نعيش بلانطوس تالقين الرادار فكا ولعب فحال فار لكا غيطلع اجار افرير طولت جدي بالحق عمري ما مديت زعما وصرتي قدي انا لا فيزيتا ديتها حق الله يا ربي لطف ما كوسالي تا شرشيت الراس و لما على نرجع أه. أيني على جبل طار فوق كتافي فالروح انشال عوافي يا دنيا اللي سكافي ما مخبي علي كثار لي السمر الدافي يعني في الخبز الحافي مرمان نطاغون سيول أيني على جبل طار الو الضفة الأخرى كيطار من كورسون أنا باقي في الحفرة <تشغل> شوية حشي شوية الكول زيرو موتيفاسيون زيرو تنترسيون مو دافيون جبرتك ما جبرت ما مقول وقع فراكسيون تلفتيلي لا باسيون لأبحث اللي نرجع نلحومه روتين حنوشو فوتين صوارخ بوتين في ديلة قلطوط بالحقيروخوتي في المال أخوتي وينك تتنى الله شي تتنى انا هاي ديلة